Striimissä. Ja silloin kun sä et itse puhu, niin sä voit laittaa sun mikrofonin kiinni, niin sitten meillä äänet kuuluu hyvin siellä. Tänään ollaan elokuvateatterissa. Meillä on vielä vapaa-aika ja harrastukset teemana ja nyt pari lämmittää kysymystä ihan ensin ja mä kysyn vaikka Marilta ensin. Aha, sieltä tuli Mirahman mukaan. Tervetuloa. Kysyn vaikka Marilta ensin, että käytkö sä usein leffassa? Ää, ei Suomessa, mutta mun usein mä käyn leffassa. Joo. Joo. Ja viimeinen kerta oli sitten, kuka, kukautta sitten mm -hmm. ja mä kävin Mustafan kanssa Joo. ja me katsoimme kaksi elokuvia uh, Mitä se elokuva sä katsoit? Uh, se oli uh, sosiaalinen elokuva uh -huh. ja he oli mm, tiini. Ikäisiä, jotka, mm, jotka eivät äh, osaa päätä mm, heille äh, oikein ja äh, millainen tapahtumia heillä on, äh, jossa, jos äh, he eivät äh, mm, saa tehdä oikein, koska heillä ei ole oikein tietoa ja he eivät tiedä, entä millainen tuloksia on heidän äh, edessä. Joo. Okei. Se, oliko se sun mielestä mielenkiintoinen elokuva? Ei. Ei, ei paljon, mutta mm, me nautimme yhdessä, koska meillä oli hyvä aika mun ystäväni kanssa, mutta äh, elokuva ei ole mun äh, mielenkiintoista elokuva. Mm -hmm. äh, ja... Mm. Um. And to, and to, to cancer, uh, sitä paljon. Joo. Sä voit sanoa, että se ei ollut kovin kiinnostava. Ei ollut tosi paljon kiinnostava. Selvä, hyvä. No, entä Faisa, mä kysyn sulta seuraavaksi, että miltä laitteelta, miltä laitteelta sä katsot elokuvia tavallisesti, jos sä katsot? Katsotko sinä kännykältä? Äh, joo, joskus. Ja, m, lapset on, ovat pieniä ja ei ole aikaa. Mutta mm -hmm. m, ha, äh, tosi harvinainen. minä katson elokuvaa televisiossa. Joo. Ja, net, net, Netflix. Minulla on Netflix kotona. Joo. Ja. Mutta minä en äh, mennyt äh, te Teetrissa. Joo. Mä en ja. myös muista, milloin mä olen viimeksi ollut tosi paljon aikaa, mutta nyt mä haluaisin katsoa. Tiedätkö, ja. Bohemian Rhapsody on sellainen, moni on minulle suositellut, että, että olisi ja. hyvä idea mennä katsomaan, mutta en myös ja. käy usein. Joo. Se on niin helppo Netflixistä tai jostakin toisesta palvelusta katsoa Joo, elokuvia. Joo, tosi hyvä palvelu ja se on tosi helppo katsoa elokuvan Netflixistä. Kyllä. Uh, elokuva Netflix, Kyllä. Ja. Joo. Ja. ja minä tykkään... Uh, mikä se on suomeksi? horror? Kauhusta. Anteeksi? Minä tykkään kauhusta. Ahaa, katsoa Kauhua. <täly> Joo. <täly> Joo, okei. Okay. Entäs Mirahmad, äh, minkä, minkä leffan sä katsoit viimeksi? Mikä oli viimeinen elokuva, minkä sä katsoit? Terve on minä olen katsonut äh, ilokuva kerta. Suomalainen tuta. Suomalainen ruoka. Suomalainen suta. Ah, oliko talvisota elokuva? Kyllä, talvisota. Joo, okei. Mitä sä tykkäsit siitä? Se on vain histori Suomi, mutta mm. ja minä katsoin vain histori Minkälainen Suomen historia? Joo. No, mitä, mm. mitä sä sait tietää Suomen historiasta? Minä vain tiedän nyt, että Suomi menee suhtaan Vinajan kanssa. Mm, mm. Jos, se on vain histori minulle. En tiedä, minä olin nyt nuori suomalainen. Okei, joo. Se on, se on sellainen elokuva tuo Talvisota, siitä on tehty monta versiota ja se kyllä antaa vähän informaatiota siitä, mikä se meidän, meidän sotahistoria on, ja. mutta onneksi siitä on vähän aikaa jo. Joo. Joo, eli sä katsot vain historiallisia leffoja. Joo, minä vain katson tai ajattelen, että se on vain histori minulle. Joo, okei. Okay. Hmm. No sitten mä kysyn, Jeanat sinulta. Jeanat, mikä sun <köhön> mielestä on paras elokuva, jonka sä olet koskaan katsonut? Joo, minä rakastan elokuvaa mm -hmm. ja Joo, romanttisia elokuvia. Joo, romanttisia hauska, elokuvia tai hauska, Komedioita, hauskoja Joo, komedioita. elokuvia. Joo, komedioita. Muistatko, minkä elokuvan sä olet viimeksi katsonut? Äh. Intialaista. Joo, okei. Okay. Sä katsot, katsotko Bollywood-elokuvia? Joo, joka, joka loantaina. Ahaa, joo. Kenen kanssa sä katsot? Perhe, perheen kanssa. Kaksi perhe, avimiehen, veljen, vaimo. Niin. Kaksi perhe, istumaan joo. odissa. Joo. Kummin on ihmisiä. Kyllä. iso ne, televisiota. Joo. YouTubeista. joo YouTubeista. No niin, kyllä, joo. Katsotte joo. yhdessä, se on mukava. Joo, tosi mukava, joo. joo. okei, okay. hyvä. Ja tuossa te jo vähän kerroittekin sitä, että äh, joku tykkää komedia-elokuvista, joku tykkää kauhuhorror, joku tykkää. Oh, oh. en en, en horror, en tukka, äh... Tragedy, surut, sur, sur, ei ole, ei tuntukaan, komedi tai romanti. Joo, Joo. okei. Okay. Mari, muistatko sä, mikä, mitä ovat piirretyt elokuvat? Minkälaisia ovat piirretyt elokuvat? Uh, se so on, onko se? Ää, iso henkilöt elämä, elämänkartat. Aa, ne, siis kun biografiaa sä ajattelet. Joo, ei oo. Joo, ei, ei välttämättä ole, vaan ne on niinku piirretty on sellainen, esimerkiksi Walt Disneyn elokuvat. Joo. Tai sitten voi olla myöskin animaatioelokuva. Esimerkiksi japanilaisia elokuvia on aika paljon. Mielestäni mielestä aika hienoja animaatioelokuvia. Katsotko sä se sellaisia koskaan? Ää, mä katson mummia. Mm, uusi muumi. Hei, kerro mulle, millaisia uudet muumit ovat. Ää, on hauskaa ja ää, on, he puhuvat ihan selvä suomen kieli. Jo. Ja ä, minusta on hyvä vaihtoehto meille. Uh, Minusta on hauskaa ja mä nautin sitä ja mm, minä pikko uh, piko, mikä nimi on, pikku tutu, en tiedä. Pikku myy. <laughs> pikku jo, joo. Mm. joo. Joo, mä kuuntelin radiosta ihan samaa, että nyt on uudet muumit tulleet ja koska teknologia, elokuvateknologia on kehittynyt, niin varmasti voi olla aika hienoja efektejä. Joo. On. Mä suosittelen katsoas, jos on katsonut. Kiitos suosituksesta. En ole vielä nähnyt sellaisia. Okei. Mä haluan puhua äh, tästä. Ne ovat parasta viihdettä. Hyvä. Eli lefassa voi äh, tai ei voi oppia suomen kieltä. Selvä. Ole hyvä, kerro, mitä mieltä sä olet tästä asiasta. Uh, minusta uh, lefoja voivat uh, olla hyvä, mm, hyvä laite oppia suomen kieli, mutta uh, uh, mm, se riippuu, uh, millainen uh, mm, karakterit uh, puhuvat. Ja minun se riippuu, ää, sopiko henkilöt tasolle tai ei. Ää, jos ää, on, ää, jos ää, ää, ihmiset haluavat oppia elokuvasta, eloku he pitävät vai vaihtaa sopivaa elokuvaa heidän tasolle. Um, ja muus äh, tekstis, tekstistus voi äh, auttaa äh, oppia ymmärtämään parempi. Äh, ovat muus äh, selkokielellä mm, selko, äh, selko äh, äh, valokuvia, äh, jotka äh, voi oppia huvin suomen kieli. Ä, mutta tavallinen elokuva, elokuva ja lefoja mm, tv TVssä eivät auta niin paljon ja mm, pitäisi aina etsiä mm, sopivaa lefoja jokaiselle. Pitäisi aina etsiä Sopiva leffa. Mikä sulle on sopiva? Ähm, mä en ole kiinnostunut paljon suomen lepoja mm. äh, ja, ja mutta minusta, äh, jolla on äh, tekstitus, äh, voi auttaa paljon ja Englanti ja Kieli elokuva, elokuva jolla on esitus on hyvä m, vaihtoehto mutta animaatio sarjan kuvia ä, minusta paras, ä, ovat paras vaihtoehto ja minä seuraan näitä. Joo kyllä. Siinä on hyvä idea ja juuri mä ajattelen itse myös, että jos on englanninkielinen elokuva, koska sä puhut hyvin englantia ja sitten sä laitat suomenkielisen tekstin sinne, niin se on varmasti hieno tapa oppia. Kiitos Mari mielipiteestä. Mä kysyn vielä Faisalta. Faisa, oletko samaa mieltä vai eri mieltä, mitä Mari kertoi? Ai. Mm, Joo, noin äh, sama, koska mi, minusta että voi äh, voin oppia suomen kieli lefasta, mutta jos äh, äh, äh, englann, äh, lefa on englanniksi, mutta subtitle, sub mikä se on? Tekstitys. Tekstitys. Teksti, Joo, teksti on äh, suomeksi, se on tosi helppo. Ja jos joku ymmärrän vähän suomea ja hän katsoo um, uh, suomen elokuva, se on myös uh, um, auttaa oppia suomen mm. Joo, Koska Netflixit, Netflixissä on paljon uh, suomen kieli, uh, lapset elokuva. Niin, lasten elokuvia. Joo. Joo, katso. Läst, joo. Joo. ja minä minä katso, minun tyttöidät opivat myös suomen kieli. Joo. Eh, joo. Ja minä, eh, minä voin kuuntelee kaikki ja minä, sitten minä tiedän, paljonko minä ymmärrän, paljonko minä en ymmärrän. Joo. Ja se on helppo minusta. Joo, monet katsoo lasten kanssa ja se on tosi hyvä idea, koska Joo, siellä lastenleffoissa koska on... YouTube, Youtubeissa ei ole paljon ähm, äh, suomeksi elokuva. Äh, mutta Netflixissä on paljon äh, lasten elokuva äh, suomen kielissä. Joo. Ja, jo. ja, mikä se on? Cartoons. Äh, No, se, ne on niin cartoons, ne on sarjakuvahahmoja, mutta ää, mä ajattelen myös piirrettyjä elokuvia. Joo. Piirrettyjä elokuvia, tai niin kuin Mari sanoi, animaatioita. Joo. Niitä, kyllä. Hyvä, kiitoksia Faisa. Ja Mirahmad, oletko sä samaa mieltä vai eri mieltä? Melkein samaa mieltä, mutta minä katsoin aina netti-televyysjuopitajat. Netti Joo. Ää, siellä on kaikki ilokuvot nettissä, kun mä, jos minä tiedän, minä vain taisin kierteitä, että mikään sanoo. Joo, eli sä etsit, etsit sieltä. Katsotko sä YouTubeista vai jostakin toisesta palvelusta? Minä katson YouTubesta minä katsoin televisio netissä Joo. Juliohti sitten minä katsoin Minä katsoin eri televisiossa Suomessa melkein tai mm, joo. Oletko sä oppinut suomea sieltä? Kyllä, tosi paljon, mutta milloin ä, suomalainen kaveri hän asuu meidän asuntolassa, hän, hän, hän, hän, hän tykkää tosi paljon ilokuvassa. Hän, hän ä, vuokraa ilokuvassa. Saupatta, hän katsoi joka päivä, miten hän Joo, ja sä katsot yhdessä hänen kanssaan. Joo, minä hänen kanssaan juttuja. Joo, ja sitten keskusteletteko, mitä ajan? Kyllä, ajattelet. leppo on johdessa. Kyllä, johdessa, kaikki asiat. Joo, sä voit sanoa, että sitten me jutellaan leppoista. Joo. Kyllä. että on. <tavataan> <tavataan> <tavataan> Hyvä kuulostaa hyvältä. Kiitos, kiitos Mirahmat. <tavataan> Vielä viimeinen mielipide. Äh, Zinat, <tavataan> oletko <tavataan> sä samaa mieltä? <tavataan> <tavataan> oletko Zinat samaa mieltä vai eri mieltä? Onko Zinat siellä? Joo. Joo. Mitä? Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Voiko, voiko leffoista oppia suomen kieltä? Uh, uh, Joskus minä uh, katsoin uh, englanniksi elokuvia, uh, englanniksi uh, neuta, mutta puhu uh, puhut, uh, suomeksi. Uh, esimerkiksi sub, televisiota sub. Täällä uh, vain opinat- vain opin englanniksi ja suomiin. Joskus, kaksi kertaa viikossa. Joo, joo. Eli sub -tvtä katsot ja katsot. Onko sulla tekstitys suomeksi? Joo. joo. se, joo. se puhu englanniksi, kirjoita ne suomeksi. Kyllä. Se on tosi hyvä, minä opin joo. helposti. Joo, joo. Siinä. Sulla on myös hyvä, koska sä ymmärrät englantia ja sitten se Joo. automaattisesti antaa sinulle samat Joo, jo. suomeksi. Joo. Joo. Hienoa. Hyvä. Kiitos paljon kaikille teille nyt. Me kokeilimme tätä. Millainen kokemus tämä oli? Nyt me striimaamme Skypeista suoraan tunne, tuonne YouTubeen. Onko... Kiitos paljon, kiitos paljon. Joo. Oliko vaikea täl, tällä ka kanssa? Minä en itse vielä tiedä, miten tämä toimii 100 prosenttia. Niin... Eh, Minun tuttu apua. Sitten minä, minä joo, joo. Entäs Mari? Minusta on hyvä vaihtoehto, mutta uh, vain uh, jos haluat uh, nauta meille jotain, ehkä uh, on vähän ongelmaa, mutta yeah. voidaan uh, seurata uh, ta, uh, PDF, uh, jos uh, lähdet WhatsAppin yeah. etukäteen. Yeah. Okei, okay. eli se ei ole niin helppo teidän nähdä sitä <laughs> sitten tuolla. Joo, täytyy muistaa seuraavalla kerralla, että minä lähetän aina ensin sen pdfn. Oliko... Joo, oliks... Äänilatu ja mm, ää, videolatu olivat huvi. Okei, okay. hyvä, hyvä juttu. Ja? Joo. Oliko Mirahmat sulla samanlainen kokemus? Joo. Silla on Zoom parentista helpompi kuin koitus. Mä olen ihan samaa mieltä. Tiedätkö, tiedätkö, miksi meillä ei ole Zoomia enää? Nyt mä